يا جعل حظه دايم فاله سعيد 8 8 سلطان وجياته تشبه يا مرحبا بل واليوم عيد هذا سمي جده على عزه يا جعل حظه دايم فاله سعيد اللي علوم الناجحين اللي على الطواتي وصلي تهيار ذكر يلي اللي بكر براسه عني بكاري ماهد علم ادرسه عمر يجعل فيك اشتركوا